Коротше, ви розуміли, я от у двору звертався і тому я дахом заїхав в, в себе туди, заїхав, бляху, це просто пісня. Всі вигляють, ліву вони відвічаю, то просто розумієте, от просто, ну що людям тут постояти, так я стою під вакуум, зупинку заборонено. Коротше, я коли відкривав, там бонбелюк такий в, мене є в машині збоку і хотів дістати шлан підкачки, молоток вилетів і мені впав на коліно. І мене так коліно болить, я ледве виходжу. Як я тепер буду на загрузках, ну я завтра буду вставати, буду його розробляти, щоб завтра було супер, не боліло і щоб все було нормально. Це ось такі тут крісла, я кидаю гроші, воно вилітає. Все. Перепилив, я не буду працювати, масаж робити. Кажу, працювати. Слухайте, вона зараз буде горити. Ну, Каже, гори. Перекиньте, будь ласка, мані. Я не маю мані, то що робити? Ні, все одно каже, кинь мані. Ладно, в інтернеті посаджуюся. От, може, вам буде видно. О, бачите, я знаходжусь ось тут. Ось тут Реймс, там дуже красивий, красиве місто, казали. А я десь буду виражатися ось тут. Ось так буду їздити, короче. Оту карту. Так, для чого я знімаю вам їжу? Я просто дуже багато дивлюся відео. І там читаю деколи коментарі, які там дальнібойчики закидують відео, там молоді пацани. І так, ну, випадково так, знаєте, деколи коментарі заходжу, дилі, що люди пишуть. І бачу, що люди пишуть, типу, знімай їжу, як ти готуєш, що ти, типу, що ти їж, чим ти харчуєшся взагалі. Ну я вирішив вам чуть, чуть так їди зак... позакидувати, що я там їм і так далі. Ну що, всім доброго ранку, я встав, бо сильно змерз і включити автономку хотів, хочете я вам покажу прикол? Для мене це не смішно, для вас я знімаю просто контент, бо подивіться, що в мене. Головне, коли я приймав там того тижня машину, я сказав, треба акумулятори, дивіться, критичний уровень, Коротше, немедленно запустите двигатель Вона завелась Собі не уявляйте, перед тим я стільки раз її заводив Вона не заводилась Просто не заводилась Я б вам зняв, яка в мене машина чиста Просто я виходив зранку Я як побачив Боже, ви всі просто не представляєте Вона така красива, гарна, чиста, білесенька От давайте уявимо, що в мене сьогодні сіли акумулятори Дивіться, де я стою. Ліва нема машин. А яка вона чистюля, не? Тільки отам я не помив. Ото я помив, там не помив. Колеса по підкачу. І собі тепер уявіть, що робити мені, коли в мене б взагалі машина не завелась. Добре, що я... Якось її завів, слава Богу. От з вами, просто, от з вами, мені допомогло, що я її завів. А з і з права машини немає. Потім я б ходив, шукав машини, ну, типу, які б мене прикурили. Так, ломбу перевіряємо. Ломба не зірвана. Все нормально. А я готую кашу. Сьогодні я мушу з'їсти цілий банячок каші. Коротше, ви розуміли, я от у двору звертався, і тому я дахом заїхав в себе туди, заїхав, бляхо, це просто пісєць. Я вам, просто, нема слів, розумієте, в мене я реально мокрий, отут я заїжджав. Знаєте, як це вийшло? Получається, я дивився вниз, щоб не зацепити там, бампер і так далі, і в дзеркала дивився, а нагору я не подивився. Получається, от бачите, дах йде так косо, я не бачу, я щось просто то туди дивився, то туди дивився, і очі розбігаються. Отак так, от так просто треба буде розвертатися, це просто жопа. Дивіться, який тут поворот. Я так боюся нічого не зачепити, бо це просто жест. Опа, ще й ворота запрацювала. просто подивіться, от... І от бачите, я дивлюся, і я просто Ще й гади мене не випускають. Прикиньте. Коротше, давайте я вам покажу. Щоб ви бачили, що я зробив. Ну, на мою думку, це не є сильно і я просто такий я водій. Пам'ятаєте, я вже був на тому СТО, мені міняли отутай колесо на Даші, передні колеса. А тепер я бачите на чому? На Рено. Так, да, я на двір навіть не виходжу, а там чуваки зараз будуть мені міняти заднє колесо. Мені їх жалко, бо на дворі такий дощ падає. А що ви розуміли? 20 градусів тепла. Я вам казав, що міняти колесо я не буду. Ото колесо, що у мене, як я прийняв машину, ой-моє, та вода падає на повороті. Е, ото колесо, як е, я міняв машину, от його я і поміняв. І ще він поміняв праве, ну я не знаю чого, типу він на одній осі і одразу 3 резини кинув нові. Для мене це краще. Тепер акумулятори їду ставити нові, дав сервіс діду, акумулятори забирати нові, і, а, і ще її заправити. В принципі машина може їздити, тепер нормально з акумуляторами буде, а то реально дебілізм.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 Коротше, він виганяє всіх там. бляха. Тут... я знову з дев'ятку буду зривати, ту. А ну-ка, та-да. А в мене робочий час, в принципі, в мене ще робочий час дозволяє. Хух, напевно, що я ще встигаю робочий час, дозволяю. Коротше, воно і маєте. Паркінг і так далі. От і таке буває. Всі виганяють, які вони. Отвічаю, от то просто, розумієте, от просто, ну що людям тут постояти? Так, да, я стою під знаком зупинку заборони. Зараз я йду до пацанів, спитаю. Що, ви їдете? Вони заїдали, я їх двері не відкривав. Та да, блять, ну треба їхати, а що, блять, зараз приїдуть. Вони ж не дадуть тобі стоять. Блять, вони раз приїхали, зараз приїдуть і будуть хубаво збігати. А мен... тут от хлопці стоять, там же ж, ж блять, стояли гримана. Ну так, да, але та, та, там немає місця де статись. А, там немає та місця. взагалі місця немає. Ну ви на голові ще десь сунетесь. А я з прицепом. Бля, я за... завжди тут стояли, блядь, і попаду. А я таке саме тут стояв не раз. Ну, блядь. Это, я просто, я им, короче, всегда стоял и тут проблем не было. И он, хлопец, тоже стоял, блять, и проблем не было. Это из-за этого ёбаного карантина, чушу, блять. Блять, я думаю, чи не приеду, чи не приеду. Что ж, а? зараз я буду что шукати, там зараз всё зайнято. Зараз просто всі паркінги зайняті повністю. Я не знаю, де навіть стати. Тут до паркінга хвилин кілометрів може 15-20 їхати. Ти Що ж а? Ну десь так. Давай. Давайте, може, контент для вас зроблю. Просто я не поїду і все. Зараз на фірму десь заїду. Ні, коротше, треба щось придумати. Та де, коротше, щоб ви розуміли, тахограф по нулях, просто по нулях показує. Коротше, я шукаю паркінг, бо це просто... Це жест.